هل استوديو شموع الافراح لتنفيذ الشيلات والزفات بالاسماء حسب الطلب متخصصون في سحب الموسيقى والله سبسكرايب التواصل عالرقم صفر صفر تسعه سته هلا بس فرح وامسات اغلى حبال وارد لاجلك ونسناسنا، أبوكي في فرحته يا الزين طار فينا، أمك كاستها المسره لنباهتنا، والشكر للي سعى بالنقل وغلينا. الله يبلغ وجه البر ضجتنا، مبروك ربي وشكري وشكري ماضينا، والراحه تمتنا في النقل وارتاحنا ستة تمانينا. رجليك بقوه فيها و اسمع البيوت الشعر لهلك و يد المكسد يحجم عطره نور في ربعك انا وصارو علينا شمعاتنا الكل في النقل ويهدينا اضلع التهاني من شعور يباركنا يا فرحه الاهل بنقلك كمون فينا الساده والخير والتبريك يشمالنا الفرح عم الارض والموت الكاسينا لك وين اس ناس